اباڑوں کے نوائی علاقے گاؤں غلام حیدرادری کے دو گروپوں کے مابین لڑائی ڈنڈے اور نسیما اور موالی رنگ شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے زخمیوں کے ورثہ کا کہنا تھا برادری کے باثر افراد شغیر ود لال بخش اور تنویر اپنے ساتھیوں کے हमरा ہم پر قاتلانہ حملہ کیا ہے ہم ایس پی کوٹ کی اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہیں